Кошугумські територіальні громаді мають повернути майно комунального медзакладу вартістю понад 46 мільйонів гривень. Про це повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі. Із серпня 2021 року у приміщенні лікарні працюють дві медичні установи – юридично-комунальне підприємство «Первинної ланки» та, фактично, товариство з обмеженою відповідальністю Кошугумський медичний центр «Добромед». Його виконувачка обов'язків директора Тетяна Ткачук каже, обслуговують близько восьми тисяч людей. Серед пацієнтів – жителька Кушугума Тамара Михайлова. Мешкає разом із чоловіком та матір'ю. Декларацію з нею вже заключили, і я говорю, що ну, от, є платні аналізи, ті, які, звісно, послажніше, що це безплатне. Мені мама сліпає, і ось вона приходить, приїжджає, дивиться, муж у мене інвалід інвалід першої групи, інсультник. От все, і лікарства, і внімальні очі, ну, просто. Ось зараз з прийома йду. Тих, хто уклав декларації, безоплатно приймають. Призначають лікування, роблять вакцинацію та загальні аналізи, каже виконувачка обов'язків директора. Також ми можемо надати людям направлення на безкоштовну діагностику в будь-якій лікарні. Це буде вторинна сімейна медицина тому що у нас обслуговується тільки первинці. Ми подавали документи на укладання договору на вторинну медицину, але оскільки військовий стан, то договори ці не укладаються. І вони на підставі цього, будучи звернулися до СЗУ, заклювали договір і надають безкоштовну медичну допомогу первинну. Але до мене багато звертається мешканців громади, які говорять, що надають у неповну обсязі. Дуже часто аналіз, який входять в пакет безкоштовних медичної допомоги повинно платно здавати. Чомусь фіографія теж платна, хоча рентген є. Депутат обласної ради Дмитро Майстров вважає, вважати. що Кушугумська селищна рада має поновити в цьому приміщенні працю комунальної лікарні та подав відповідне звернення до обласної прокуратури. За його словами, слідчі з'ясували, що селищна рада передала будівлю лікарні та медичне обладнання комерційній структурі за договором управління фактично безоплатно. 14-го березня вже цього року Господарської Запорізької області ухвалено наступне рішення. Він визнав вот незаконним договір, укладений з Кошумською сільською радою та товариством з відповідальності Кошумський медичний центр про проіле недійсним. Рішення суду набуває чинності за місяць з дня проголошення вироку, каже депутат облради Дмитро Майстро. Тим часом селищна рада уклала новий договір щодо оренди Кушугумського медичного центру 6 лютого. Вона залишається власником будівлі і має утримувати її, пояснює селищний голова Володимир Сосуновський. Ми створили товариство, яке нам дало право не фінансувати зовсім Саме цю лікарню, а це майже тоді було 8 мільйонів на сьогодні, з перерахунком мінімальних заробітних плат і комунальних послуг, це майже 12 мільйонів. Це 35% бюджету. Ми не змогли б його тягнути. Тому співвласник створеного товариства. Медичної установи сьогодні займається оплатою в повному обсязі комунальних послуг заробітної плати і співпрацює з охорони здоров'я. Дмитро Майстро каже, що до нового договору оренди та його правомірності знову звертатиметься до прокуратури. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.